נעשה עוד מספר בעיות עם משולשים. הראשונה, הזווית הגדולה ביותר במשולש גדולה פי 4 מהשנייה בגודלה. הזווית השלישית, הקטנה ביותר, בת 10 מעלות. מה גודל הזוויות במשולש? ובכן, ידוע זווית אחת של 10 מעלות, נצר משולש כלשהו ידוע שזווית הקטנה גודלה 10 מעלות. נניח... שהיא נמצאת כאן, וגודלה עשר מעלות. נניח שהזווית השנייה בגודלה X. זו. זו X. נתון שהזווית הגדולה ביותר היא גדולה פי 4. פי 4 מהזווית השנייה בגודלה. אם שנייה בגודלה היא בגודל X... הגדולה ביותר תהיה בגודל 4x. עכשיו אנחנו יודעים שסכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות. כלומר ש-4x ועוד x ועוד 10 יהיו שווים 180 מעלות. 4x ועוד x הם 5x, ו-5x ועוד 10 שווים ל-180 מעלות. נחסיר 10. משני האדפים, ונקבל כי 5x שווה ל-170, ומכאן ש-x שווה ל-170 חלקי 5. האם זה שווה 34? נראה שכן. נוודם, 170 חלקי 5. 3 כפול 5 עם 15, נחסיר ונקבל 2, נוריד את ה-0. 20 חלקי 5 הם 4 אין שערית, x שווה ל-34 כלומר, הזווית השנייה בגודלה היא בת 34 מעלות והזווית הגדולה ביותר היא p4 מזו והיא 136 מעלות, נכון? 4 כפול 4 16, 4 כפול 30 120 120 ועוד 16, 136. הזוויות הן אם כך 10 מעלות, 34 מעלות ו136 מעלות. בואו נפתור בעיה נוספת. בואו נראה, יש לנו סרטוט קטן שאני רוצה לעשות, אפשר אה, למשל לנסות למצוא x. אני מניח ש-4x הוא גודל הזווית כאן. וגודל הזווית הזאת 2x. נמצא את X וכך נמצא את גודל הזוויות. נתון לנו גם שישר זה מקביל לישר הזה. שימו לב שמקביל אחד מסתיים כאן והמקביל לשני מתחיל כאן. כשאומרים לנו ששני ישרים מקבילים זה לזה, כנראה מעורבות זוויות בפתרון ונשים לב לזוויות מתחלפות או מתאימות. אפשרות נוספת היא שהפתרון משולשים. האם הזווית הזאת והזווית הזאת, למשל... צריך להיות מאוד זהירים. לא, לא, שימו שזה הוא או אותו ישר. הישר הזה מקביל לישר הזה ואילו זה, רואים את הכיפוף שלו כאן. כך שאין אפשרות להנחה כזו. המעניין הוא, ואני לא בטוח שזה יוביל לפתרון, הוא לדעת ששני אלה הם מקבילים. אני יכול להמשיך אותם לשני הקיבונים. עכשיו זה דומה יותר למקבילים שאנחנו מכירים. והקטע הזה, BC, אפשר לקרוא לו הישר BC, אם נמשיך אותו, אם נמשיך אותו גם אחרי D, רואים בבירור שהוא ישר החותך את שני המקבילים האלה. לכן הזווית כאן, אם זאת 4X, יש לה זווית שמתייחסת אליה, חצי, ואולי רוב העבודה פה, אה, אולי רוב העבודה היא למצוא את הישרים המקבילים ואת החותך כל מה שיכול אם כך, זהו החותך. אלה הישרים המקבילים זה ישר אחד וזה השני. נסו להתעלם לרגע מכל שאר פרטי הסרטוט. כך שאם הזווית הזאת היא 4X, יש לה זווית מתאימה במקום בו נחתך הישר המקביל השני. הזווית הזו שכאן היא הזווית המתאימה. ונסמן גם אותה בצבע צהוב. זוהי הזווית המתאימה. ולכן גם هي שווה 4X. כמו כן, ניתן לראות ששתי אלה, זו שגודלה 4X, וזו שגודלה 2X, אפשר לראות שהן צמודות. יש להן שוק משותפת והן יוצרות זווית שטוחה. הן צמודות, כלומר מסתכמות לזווית של 180 מעלות. הם משלימות חצי עיגול כשמחברים אותן. אם כך, אנחנו יודעים שש, 4X ועוד 2X שווים ל-180 מעלות. כלומר, 6x 180 מעלות. ונחלק את שני אגפים בשש, ונקבל כי x שווה ל-30. הזווית כאן היא 2x, כלומר, בת 60 מעלות. הזווית הזאת בת 60 מעלות. והזווית הזו היא 4x, כלומר, בת 120 מעלות. זה